Para min que a violencia machista é a violencia que sofren as mulleres por parte dos homens e que, é que creo que é algo que debería cambiar. Creo que as violencias machistas fan referencia eh, non unicamente a aquelas agresións eh, sexuais ou físicas ou psicolóxicas que se lle fan as mulleres, senón calquer representación a que se poida quitarlle valor ou infravalorar as súas habilidades en calquer aposto que poida cumplir... Eh, Da mesma forma ou incluso mellor que calquera. Creo que non sempre sempre se suele pensar que, que a violencia é algo físico, pero eu creo que tamén sobre todo a machista pode ser algo psicolóxico ou familiar. e que é ocorre tamén sobre todo psicolóxico en en, en parelles, ou así. Porque hai homes que están coa vida arruinada directamente e eh, non saben que facer e non entende que o amor é cando dúas persoas se queren, non só unha, ten que quererse as dous. Esta violencia parece me insoportable e que non se pode, non se pode. Considero que na actualidade, quizá, é o que máis vende, é o que vemos nos medios de comunicación, xa se estas noticias de clickbait en internet, é, os titulares, entón claro, creo que a hora de captar a audiencia ou de que a xente entre a ler, chama máis, canto máis exaxeradas é noticia, por iso, quizá, só nos fixamos no tema de violencia, cando hai alguna morte, algo máis exaxerado, sen darnos conta de todo o que hai atrás, que é o proceso que hai antes de chegar a eso, a xente, mulleres, principalmente, que está sufrindo todo este tipo de, de acoso, de ameazas, insultos, que o sufren no día a día, pero iso non o vemos porque non sai nessas principais noticias co o final é o que a maior parte da xente coñece da actualidade. Diano. Diana Kerr. Eu penso... Benxerme a cabeza porque eu veraneaba en, en, en, en Pobra do Caramiñal e acordame dese día no que a miña avó contárame o de Diana e que a súa casa estaba uns metros da miña e, e nada, acordame que me contaran iso. E, daquela é cando fora cando eu empezara a saber o que era violencia e, e todo iso. Entón como un pouco. Eu penso que é iso así porque é o máis grave que se pensa pero tamén hai cousas que tamén fan dano e son máis pequenas, son menos, por así decirlo, menos que se notan menos, pero son moi graves igualmente, fan moito dano. En principio, o máis grave que se pode pensar é matar a morte, pero é tamén insultos, amenazas, todo iso tamén é moi grave, pero a xente non se dá tanto de conta. Non sei, xente que se que mellor Eh, que se superior e eh, non... Non, non explico por que esa xente se cree así, non, non entende.